Thank mm -hmm. you. الرايك داخل بطولة لا تثبت هبه اي شخص بيواجهني حب اقول لك كلمه صوم مسد تويتر تخط صفه اطلع منها بنشي هلمك ويذيك لين لينغلون عنك هذا سبيح روح على مسحت الطفل من الوجود جوك الخصم استالك بس هذا الموجود هذا الموجود, الموجود هذا الموجود تعال قل لي وينك قل لي وين لو انت هنا بريت قل لي وينك كل ولد وانا اجي اكسر عظم ومكسوم بالدق كل وين اجاك على الماي كل كل راح امحي خاص مي قابل يفكر انه يبدا اقدم للمستمع تفه سمعيه لكن لا ادوي لفكه فنيه شوف كيف اجرد الخصم من عظمه ما فتفت عظمه تفتيت دون اي رحمه بلعب بسيستم عادوي بيتفجر اه فجر بدون اي حبد في بيتشقم ما تكتك عليه تكتك الين فك الخطه بدون تكتيك تشكيك اشبك ما شعره تشبيك الين يبطل تنويك, تنويك آه نوم مغناطيسية بيله رحيلة رحله كوكب زمردة وبيدخلونا بكل ترحيب صراخك على المايك ما تثبت فيه قوه كلماتي عميقه سايس ذا رونج نمبر كلماتي عالي وانت مجرد ستين ضعيف من يومك حتى ب وستين كل رابر يحاول يكبر من شانه وان شانك ما نشوفه حتى بنانو وشانك ما يوصل للشاني ولا وسابع كان بنشاتك ما توصل بنشاتي لانها في عاشر كاتب على الورق ماني ورا كيبورد بنشاتي طوسك بسرعه تكون رود خوفك مني مثل خوف الصني من الفورد انا في اختياري متعدل بالبورد ما يحتاج يزوم عليه تنشال نص كوب نص كوب يقطر دمك بعد التلسكوب خاص ضعيف كان لازم ينسحب انت فريم للراب وبيدي راح تنسحب فموسم مو متر ياض ظهر ياض بين جاتك داخل جنب الطول وبلع يا ضعيف انا ضدك راح ارفع اللفل باخذ هذي الجوله بدون ما اطلع الدفل فيك خلل وقت مفكر قدامي بتكون بطل انت تدري اني اقوى منك يا ابنه يا دسي عليك مثل قطع وريدك الاصقر يسبب لك موت بطيء وفقر اكبر اي حد يدخل ما حطت جاك بيطلع منها الا بالم فتاك تدخل منها ضيق المداخل من تطلع منها وسيع المداخل هذه الرساله اللي قدامي في الجوله الثانيه خذ ثانيه فكر انت ضدي ها واضحة بالنية